Rád bych se s vámi podělil o slovo. Na chvíli zaměřte vaši pozornost. Věřím, že to, co dnes řeknu, vložil Duch Svatý do mého srdce. Vždy, když přicházíme v takovém postoji pouzbuzující inspirace, bych chtěl být otevřený na působení Ducha Svatého, aby nesl to, co je Boží vůlí pro nás v život. Dnes bych chtěl mluvit o tom, že Boží vůlí je, aby jeho děti, aby Boží lid, aby církev vedla vítězný život. Nastal, nazval jsem tato dvě vyučování čas vítězů. Čas vítězů. Zavře, myslím, že vždy, vždy čas, je dobrý čas, na zvláště na začátku Nového roku, pouzbuzovat, budovat, budovat víru, připomínat, o tým, připomínat si, kdo jsme, kdo jsme, my, kdo jsme jaká je naše identita. Proč je to tak důležité? Protože mnohokrát v našem životě a souhlasíte se mnou, jsme těžce zasaženi různými situacemi. Někdy nás na cestě životem překvapí bouře. Někdy přichází tlak tohoto světa na náš život, na systém, ve kterém fungujeme jako církev, jako věřící. Jak často jsme pod tlakem. Nastává okamžik sklíčenosti. Měli jste už takové chvíle? Měl jsem takové okamžiky, kdy přišla sklíčenost. Možná tomu budu říkat krize víry. Krize víry. Objevují se pochybnosti, vznikají různé obtíže, ale náš Pán je pořád stejný. Jeho slovo se nemění a sliby, která nám dál, platí. Amen. Rád bych o tom dnes mluvil. Rád bych vám dnes na příkladu jednoho izraelského kmene ukázal, jak důležité je pochopit, co Bůh říká, ne to, co nám ukazují okolnosti, ve kterých žijeme. Jak, to jest. Jak je to důležité. Okolnosti kolem nás jsou, jsou prosiceny nejistotou, strachem. Jsme notoricky podváděni, Oklamyvání. klamání přes ludí, přes média, lidmi, médií, obětnice, skrze, skrze sliby, které vzpůsobě. si lze jen těžko představit, že by se splnili. Ale náš otec v nebi má, má plán. Otec v nebi má plán. A naše životy mohou být pod jeho kontrolou, pod jeho vládou. Pokud ve staré smlouvě Bůh slíbil svému lidu ochranu, Podporu. že zvítězí, protože je s nimi. Tím více my dnes, když známe svoji identitu, kterou máme v Kristu, nemusíme být chudáky, kteří se sotvá vlečou svým křesťanským životem. Můžeme žít život v Kristu, který je vítězný, a řeknu to každému, kdo se dívá, i nám tady, je to život nejlepší, nejúžasnější a nejpožehnanější. Ať nám dá svět pokoj, svět je na nic. Amen? Nejkrásnější život můžeš mít v Ježíši Kristu. Jen v něm. Jen v něm. Rád bych vám dnes o tom řekl. Rád bych vás dnes pouzbudil. Rád bych přečetl klíčový verš pro dnešní ráno. Velmi podivně znějící. 1. Mojžíšova 49.19. Na gáda se vrhne horda. On však horděte do týla vpadne. Toto je moje zpráva. Pěkný verš. Velmi zajímavý. Velmi bohatý obsah velmi silný pro mé srdce. Víte, se slovem Božím je to tak, že mu musíte věnovat pozornost, musíte nad ním přemýšlet. Musíte dovolit Duchu Svatému, aby se dotkl srdce, když ho čtete. Jiné příklady této pasáže znějí takto. Gád bude překonan armádou, ale nakonec vítězí. Jiný překlad, Gát, to řekl Jakub jednomu ze svých synů kmeni, který vedl, Gát, napadne ho geng, ale on na něj zautočí ze zadu. Odkud se vzal ten verš? Trochu historického pozadí. Jakob zvolává všechny své syny. Blíží se konec jeho života. A říká jim, že jim řekne, co se s nimi stane. Co vás čeká v pozdějších dnech. Prorokuje každému z dvanácti synů. Čteme o tom v Božím slově v tom úryvku, který jsem vám četl. Čili ve 49. kapitole první knihy Mojžíšovi. Zvolává své syny, prorokuje, promlouvá ke každému z nich, pro každou generaci, ukazuje na jejich identitu, kdo jsou, kdo budou, mluví o jejich budoucnosti, mluví o jejich osudu. Protože víte, Jakub už tehdy věděl, Synů, že když promlouvá ke svým synům k další generaci, musí tak musí mluvit trochu dál, než co je tady a teď, co se v tuto chvíli děje. Mluví tak mluví trochu dál, co se stane, jak to vypadá. V případě kmene Gát je jedním z Jakobových synů. Divné jméno. To není nějaký plas. Gát, Můžeme mít špatné asociace, ale v polštině zní toto jméno z hebrejštiny aktivní, temperamentní, štědrý. Gád. Gád je někdo aktivní, temperamentní a štědrý. Řekl jsem na prvním zhromaždění, že to mám podobné, že jsem z gádu, Jsem Protože temperamentní. jsem temperamentní. Horší je to s těma dvěma. Aktivní, Aktivní a štědrý. Ale snažím se být. Taky se snažím být. Jaké prorocké zjevení obdržel Gád od Jakoba? Jádrome zprávy. co? Víte co, je to velmi zajímavé, protože jsme si zvykli na prorokování, že vše musí být tak krásné a sladké, úžasné, příjemné. Když prorokovat, tak říkat lidem příjemné věci, aby je to potěšilo, aby jim to bylo příjemné, aby je to trošku poškrábalo příjemně. Prorocké slovo, to bude úžasné, to bude krásné. To nejsou úplna proroctví. To nejsou úplna proroctví. Jakob říká toto, budeš cílem útoku. Nejdříve mu říká, že bude cílem lupičů. Mnohokrát to nebude snadné. Nastanou těžké a nepříjemné chvíle. Gade, poslouchej mě. Existuje hrozba, existuje nebezpečí. Ale pak dál, v tom slově, které předává, ale ty zvítězíš, porazíš je, ty na ně ze zezadu. Synu můj, říká Jakob, budou na tebe útočit, ale ty je porazíš. Nebude to pro tebe snadné, ale uvidíš Boží slávu. Velmi důležitá myšlenka, která od samého začátku mluví zde k nám. Kdybychom se vrátili na začátek 49. kapitoly, Jakob jednoho dne vstal, obdržel zjevení od Boha Zavolal své syny, a říká toto. Slyšte synové Jakobovi. Slyšte zprávu otce Izraele. To řekl. Takový verš. A najednou můžeme odtamtud získat nějaké poselství. které je úžasné. Jakobovi synové, tady začínám. A víte, že Jakob. Překlad tohoto jména je podvodník, který bojuje s Bohem. Tak synové podvodníka, valčícího s Bohem, poslouchejte teď, co vám řekne otec Izraele. Tady Bůh změnil jeho jméno a nazývá ho Božím knížetem, Tím, kdo bojuje společně s Bohem, ne proti Bohu. Úplně jiný obsah jména. Neuvěřitelné. Hned máme červenou. Dnes máme otce, který je v nebi, jsme jeho děti. On nám říká, jsem s tebou. Jsem v každém volání tvého života. Jsem vedle tebe. Jsi můj milovaný. Těm, kteří ho přijali, dal právo stát se jeho dětmi. To je dnes naše identita. Toto je naše místo. Když se vrátíme k Jakobovi, bez ohledu na to, jaký byl tvůj otec, pozemský otec, bez ohledu na to, co se stalo v minulosti, bez ohledu na to, čím jsi prošel, Možná byl tvůj otec alkoholik, možná otec nikdy nevyjadřoval city ani žádné emoce, možná s tebou tvůj otec bojoval, nepřál ti dobré, měl jsem takového otce. Vím, jaké je to žít doma, kde je otec závislý, plný agrese, plný hněvu a nenávisti a nestará se o rodinu. Vím, jaké to je mít takového otce, jaké stigma to přináší dětem, rodině, manželství ve vztazích otce s dětmi. Ale bez ohledu na to, je nyní mým otcem nebeský otec. ten, který mi řekl, miluji tě, synu. Ten, který řekl, jsi můj. Ten, který řekl, dal jsem ti právo stát se mým dítětem, mým synem. Teď jsem v něm a on je ve mně. Nyní mám novou identitu. Nyní jsem novým člověkem. Nyní jsem nové stvoření v Ježíši Kristu. Nyní mám identitu vítěze, protože větší je ten, kdo žije v nás, než ten, kdo žije ve světě. Máme identitu vítěze. To stejné říká Jakob v pokolení Gát. Jábel přijde zaútočí, bude tě chtít porazit, ale ty jsi boží dítě. Máš Ježíše. On je tvůj pastýř, vede nás k životu v hojnosti, v hojnosti. V něm je čas vítězství. Víte, že máme tři taková místa v božím slově, která jasně ukazují, kdo jsme? Myslím, že svědectví jednoho nebo dvou stačí, dvou nebo tří stačí, aby založilo svou důvěryhodnost na tom, co říká. Minimálně třikrát, a je toho mnohem více v jiném kontextu. Míst v Biblii, která znějí podobným způsobem. První místo. První korinským dva. Bohu díky, který nám vždy dává vítězství a působí, že se skrze nás rozšíří vůně poznání Boha. Číslo jedna. Bohu díky, že nám čas od času dává vítězství. Čteme toto? Důležité slovo vždy. Já mohu vždy zvítězit, pokud prohrávám, je to moje chyba. Já jsem selhal ne, pán Bůh. Bůh nám dává, díky Bohu máme vždy vítězství. A On působí, že se může vznášet vůně tohoto vítězství v našich životech. Za druhé, Římanům 8. Ale v tom všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Opět ve všem vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Třetí místo, aby byli tři výpovědi, tři světků. První Janová, pět. Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. Haleluja. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Řeknu vám, že první bohoslužba byla spontánnější. Pravděpodobně ráno je lepší být před Pánem. Kolem poledne bychom si tak dali. Oběd, už nám kručí v břížku. Doufám, že ne. Doufám, že ne. Tady jsou tři taková místa, která jasně definují, co jsme. Ale. Vraťme se ke kmeni Gát, protože bude dnes k nám mluvit ten kmen i to, co nám od nich Bůh předal. Víte, že v Biblii jsou čtyři různé obrazy toho, co Bůh říká o tom kmeni Gát? Přečetli jsme si jeden verš. Ale jsou čtyři místa, které nám to nastínují. A popisují, co to znamená být vítězem přesně. Tady je první místo v Bibli a první myšlenka. Nazval jsem ji tak. Vítěz je někdo, kdo vždy pozvedá, má pozitivní přístup, povzbuzuje ostatní k vítězství. To je první myšlenka. Ale je tam podmínka, je tam podmínka, takhle žít. Jsem si vědom této podmínky. Beru vážně tuto podmínku, proto říkám, že se neustále učím, že se chci rozvíjet. Abych byl pouzbuzením pro ostatní, musím sám být na místě víry. Ty sám musíš být člověkem, který je pouzbuzován kdo zažívá pouzbuzení. Musím mít sám k sobě pozitivní přístup, abych mohl pomáhat ostatním. Než pomohu druhým, musím pomoci sobě. Musím se starat o svůj duchovní stav. To je důležité. Říkáme tomu duchovní rozvoj, duchovní růst, zvýšení mého potenciálu nebo rozšíření mých duchovních hranic. Jako učeníci Ježíše Krista se učíme vést vítězný život, překonávat obtíže a bojovat duchovními zbraněmi, které nám Bůh dal. Pátá Mojžišova 33, 20. Tady je první místo, jiné než tamto. O kmeni Gád. A toto slovo zní takto, slovo pro Gáda. Pro kmen Gád. Požehnán buď ten, když Gádový rozšiřuje prostor, uložil se jako lvice rozsápe paži i lepku. Tady je verš, který také mocně promlouvá do mého života. Víte, co čtu v tom verši? Že Bůh má vždy zájem o rozvoj svých dětí. To je to slovo, které zní požehnán buď ten, jež Gádovi rozšiřuje prostor. Takže Bůh je požehnán, má zájem o to, aby rozšířil hranice Gáda, aby rozšířil jeho hranice, aby rostl, aby se vyvíjel, aby rostl, nabíral sílu. Vizuálně jsem si to představoval. V žádném případě nejde o to, aby abyste se se svým vývojem zacházeli jak jako kluci v posilovně. Okay. Oka? Čvící, kteří cvičí, pumpují své tělo prostředky, aby, své aby předvedli své bicepsy, jaké jsou. Jel jsem přes zdruj, Pri je všechno zavřené a tady vychází z posilovny. Tam je na jednom místě, neřeknu kde, jinak tam začnete chodit. Vychází takový bez krků, napumpovaný, víte, jde přes přechod, já zastavím auto a on jde. Tak šel. Staškou. Dívejte se na mě. Dívejte se na mě, jak vypadám. Víte showman. Showman. Show. Všechno pro show, aby ostatní viděli. Nejde o duchovní show, abychom ukázali, kdo jsme, jak jsme svatí. Jak se máme duchovně dobře. O tom to není, protože pak přichází duchovní pícha. Jde o to, abych byl v mém soukromí vyškoleným vítězem, který má duchovní sílu. Když mě nikdo nevidí, když bojuji s pokučením, když zažívám různé druhy obtíží, když na mě zautočí ďábel, když vím, že je to těžké, pak nemusím dělat žádné show, žádné představení. Nemusím se projevovat, ale vím, co mám, protože mi Bůh dává rozvoj. Proto vás pozbuzujeme, abyste se živili Božím slovem. Abyste cítili svůj život Božím slovem. Jako ti, kteří se živí různými živinami pro růst svalů, my se syťme Božím slovem. Abych byl silný, využijeme společných setkání, posilujeme naši víru, prožívání, boží přítomnosti. Máme malé skupiny, jejich jedný, jedným prvkem je učednictví, čili duchovní výcvik. Abychom rozvíjeli a budovali naše duchovní svaly víry. Aby svaly narostly, musíme je trénovat. A teď takto. Cvičit se zátěží. Jak cvičí ti, kterým rostou svaly? Cvičí se závažím, zátěží, tíhou. Ta břemena představují protivenství našeho života, obtížné situace, aby naše víra byla podrobena zkoušce. Aby, když bojujeme s těžkostmi, výzvami, mohly růst naše svaly víry. K čemu to všechno je? Aby tam, na mém každodenním bojišti, jsem věděl, kdo jsem. Kdo jsem. Ne, ne, ne. Diabel nemá právo se mnou zametat. Absolutně. Absolutně. Nemá právo šlapat po mém životě, když přijdou pokušení, když je, tlak, když je tlak tohoto světa na můj život, abych věděl, jak mám bojovat svůj boj víry, jak pozvednout padající, jak pouzbudit ty, kteří pochybují, kteří padlí, pomáhat potřebným, zvěstovat jim vysvobození. Použil jsem takový příklad. Z knihy proroka Jeremiáše. Prorok. Úžasný prorok. Odvážný. Především odvážný prorok. Chystali se odrazit Babyloniany. Ozbrojené jednotky. Jeremiáš se postavil. Slyšte, nebude to snadné. Prohrajete. Tuto bitvu prohrajete. Víte, někdy v, někdy v některých církvích člověk by se postavil, nebude to snadné, prohrajete ten boj, prohrajete ten boj, prohrajete ten boj. Jermiáš se postavil a řekl, prohrajete, nejste na to připravení, nejste dobří v tom, co jste připravili, nepřítel má více moci, síly, je prozíravější než jste vy. Pak se král rozhněval a poprosil čtyři muže, Zeptám se na jména těch mužů, protože čtete Biblii, mám pravdu. Někoho se zeptám na ta jména? Čtete, ano? V knize Jeremiaše 38. kapitole Zbyšek říká ano, takový spokojený, protože byl na první bohoslužbě. Hned by se tady postavil a všechny nás šokoval. Jmenovali se Šefatjáš, Gedaljáš, Júkal a Pašchůr. Pokud někdo chce mít čtyři syny, toto jsou jména pro ně. Poslouchejte, nedávejte tato jména. On je požádal, aby chytili Jeremiaše a hodili ho do cisterny a zaplavili blátem. Vezměte toho božího proroka. Co tam prorokuje? Co nám tady říká? Hoďte ho do cisterny zaplavili ho bahnem zlí lidé hodili Jeremiáše do cisterny aby ho zabili aby ho pošlapali zničili tak jedna ďábel, jak ti to čtyři a v určitém okamžiku se král probral z této letargie a najednou zjistil, že udělal chybu co jsem udělal s prorokem Jeremiášem že ho hodili do cisterny zemře v té jámě ve městě není chleba, všichni brzy zahyneme. Pak král nařídil Etiopnovi, aby vzal 30 mužů a nechal ho vytáhnout z cisterny. Jaké je z toho ponaučení? Co si z toho máme vzít? Hodit někoho do cisterny, pošlapat, zničit, k tomu není moc zapotřebí. Nezabere to příliš mnoho. Čtyři stačili, ale abychom někoho vytáhli, pozvedli z jeho, bota, z jeho bahna, z jeho úpadku, z jeho cisterny smrti bylo zapotřebí 30 lidí. Víte, co mi to ukazuje? Že je jednoduché někoho hodit do cisterny a zničit. Je snadné kritizovat, odsuzovat, obvinit. Velmi snadné. Velmi snadné a velmi jednoduché. Je snadné mluvit negativně o někom, něčem. mezi církvemi není nezdravá konkurence. Jeden mluví o tom tak, druhý mluví o tom jinak. Ten je lepší, ten je horší, ten má to, ten to nemá. To je negativismus. Je dovoleno být negativolikem negativikem, tedy závislým na negativitě, být svázaným, negativně zkrouceným, ale mnohem těžší je někoho dostat ven, pozvednout, povzbudit, budovat. Toho, komu se všechno rozpadá, je na dně, nebo jeho život umírá. Bylo potřeba 30 lidí, aby dostali Jeremiáše z cisterny. Věřím, že v roce, který je před námi, přichází čas vítězů. Kdy lidé budou potřebovat podporu. Nedávno jsem slyšel, někdo mi to řekl. Není důležité, kdo? Že mnozí už mluví ve vládě, tam nahoře, u moci. Že bude potřeba mnoha psychiatrů, psychologů. Ošetřovny budou plné, protože lidé zažijí taková zhroucení, taková dramata, když pandemie skončí. Nebudou moci vstát. A někdo řekl, že opravdu bude zapotřebí církve. Bude potřeba věřících, kteří budou pozvedat zlomené kteří budou dostatečně silní, dost silní věžíši, kteří budou žít vítězný život, budou se starat o svůj duchovní život, budou se rozvíjat, budou milovat Boží slovo, budou růst, rozšiřovat své limity. Gádovi řekl, požehnaný ten, kdo rozšiřuje tvé hranice, budeme potřebovat nakopnout, budeme potřebovat více síly, motivace, vize, k tomu, co máme dělat, abychom získali lidi pro Ježíše. A už tento rok, cítím to ve svém srdci, jsou tyhle úkoly před námi. Že tyto výzvy jsou před námi. Lidé zničení pandemí, pošlapání bankrotem, rozpadlé rodiny, rozpadla manželství, nemocní lidé, budou potřeba poslové jako kmen gát, kteří pochopili, že jejich hranice musí být rozšířeny, aby natáhli ruce k druhým a pozvedli je, překonali to zlo, porazili ho, byli jako lvy, o kterých čteme. A druhá myšlenka dnešní ráno jsou čtyři, ale nechám si ty dvě na příští týden. Za druhé Vítězové jsou si jistí, kdo jsou. Znají svůj původ a svou národnost. První paralipomenon 12.9. Znovu čteme o kmeni Gád. A zde je definován tento verš takto. Z Gádovců do Davida, Přešli k Davidovi do skalní z na poušť udatní bohatýři, schopní bojovníci, vyzbrojeni štítem a oštěpem, stvářil vůd a hbitosti gazel na horách. Víte, jak ke mně Bůh skrze tento verš mluví? Řeknu tohle. Ježíš potřebuje účedníky, následovníky kteří tak jako gadovci přijdou k němu, přišli k Ježíši, tak jako přišli k Davidovi, tak my máme přijít k Ježíši, přijít k němu. Oni přišli k němu a byli připraveni bojovat. Aby stáli jako údatní bohatíři, jako schopní bojovníci. Bible Varšavsko-Praska ukazuje tento verš takto. Byli to muži velmi zkušení v bitvě, kteří uměli dovedně používat štít a kopí. Vypadali hrozivě jako lvi a v horách byli hbití jako kamzíci tyto dvě poslední věty bych chtěl vložit do vašich srdcí a budeme se modlit. Četl jsem, že lvy, lvice, mají speciální zrak. Jejich oči jsou zaměřeny na cíl. Někdy jsem četl, že mají laserové vidění. Dívají se zpříma, nerozhlížejí se zbytečně, věnují pozornost tomu, co je pro ně v tuto chvíli nejdůležitější. Proto se Ježíši říká Lev z pokolení Juda. Lev z pokolení Juda. A proto vítězové na něj zaměřují svůj zrak. Byla a je taková píseň, Obrať svůj pohled k Ježíši, jak krásné je kouzlo té tváře. Tady nejde o to tě okouzlit, ale jde o to, abys viděl, abych viděl, že Ježíš je původce a dokonovatel mé víry. Je vzor pro vítěze. O něm se mluví v Židům ve 12. kapitole 2. verši. To je řečeno o Ježíši s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku do cíle. Podstoupil kříž a zde je uveden důvod, který je důležitý, na co se zaměřujeme. Protože věděl, jaká radost ho potom potká. Proto usedl po pravici božího trůnu na tým, Ježíš se nespolehal na to, co fungovalo tady a teď. Bylo to pro něj také důležité. Ale jeho život měl cíl, cíl, ke kterému šel. To, co viděl, jednoduchým lejzrovým duchovním zrakem. Trpěl, mnohokrát byl odmítnut, zrazen a potupen, zákoníky a farizeji. Trpěl bolestí římských mučitelů, ale viděl cíl. Toho nezastavilo k dosažení cíle, protože viděl cíl. A teď se díváme na něho, Stejně jako on se díval na cíl, ke kterému mířil, také míříme během naší strasti plné cesty. Viděl, jak velká to bude radost. Viděl to. Nesoustředím se na tady a teď. Nebyl vyděšený z toho, co se děje kolem. On utišil bouří, uzdravoval nemocné, kázal boží království, Démoni se třásli. Jestliže vyháním démony prstem božím, vězte, království boží k nám přišlo, ale jeho cílem bylo to, co má být, to, co přijde. Řeknu tohle. Středem našeho uctívání je Ježíš. Ne skupina. Ne krásné dívky zpívající z mikrofony. Ne atmosféra, nesvětla, ne to všechno, co děláme, co přitahuje naši pozornost a lidé přijdou a říkají: Wow, naším cílem má být Ježíš. Když přijdeme, on je hoden veškeré chvály. Stejně jako číňane v Katakombách, kteří nemají žádné světlo. Svítí svíčkou, ale chválí Pána z celého srdce. Lidé. Ze Severní Koreje se schovávají při oslavě Boha, nemohou hrát na žádný hudební nástroj, uctívají ho. Víte proč? Protože Ježíš je jejich středem. Pokud se toto stane středem, začínáme dětištět, protože to tak není a oni to tak nehrají, už to není tak barevné. Jdu tam, protože je to tam lepší, tam se mi bude hrát lépe. Je to podvod. Pokud to někdo dělá, potřebuje se spamatovat, Protože já jsem tady pro Ježíše. Stojím tady, zvedám ruce, začínám ho uctívat, ať už hraje klavír nebo ne, protože on je hoden veškeré chvály, jemu patří veškerá sláva. Mám se dívat na něj, jen na něj. V proroctví je Ježíš středem. Pokud to není Ježíš, začneme klamat. Dnes ráno jsem četl o velikých amerických prorocích, kteří se omlouvají celému světu, že falešně prorokovali o Trumpovi. Dnes to čtu. Říkají, "Odpuštěte." Spletli jsme se, mohu jmenovat, pokud chcete. Ale nechci to dělat, protože nejde o to někoho odsuzovat. Absolutně ne. Ale tak to je. Když náš prorocký zrak není zaměřen na Ježíše, ale například na politiku, na vnějších věcech. Máme dobré úmysly, objeví se nám někdo milý, začínáme prorokovat, že hvězda spadla z nebe. Teď vyřeší všechny naše problémy a potíže. Je to drama. Tragédie. Můj prorocký zrak se musí soustředit na Ježíše. Musím být velmi skromný, když chci prorokovat. Víte, když Ježíš měl to laserové vidění, zaměřené na budoucnost, která přijde, a šel na kříž, taková jedna epizoda, Viděl Samaří, kde Filip káže evangelium, už to viděl. Viděl, jak prostřednictvím jeho kázání skrze jeho vítězný život přichází svoboda, uzdravení, jak nečistí duchové opouštějí lidi s velkým křikem. Viděl uzdravení postižených, ochrnutých. Viděl, jak celé město je rozrušeno, kolik radosti je ve městě. Ježíš už to viděl. Proto se díval na radost, která ho potká. V těžkých časech, v zkouškách, byl apoštol Pavel jako Ježíš, kterého potkal na své cestě. Nepodíval se a říkal toto, nedívám se na to, co je za mnou, ale mířím k tomu, co je přede mnou. Viděl Ježíše, viděl, jak Ježíš jako lev z pokolení Judama, lejzrový zrak, násměřovaný na cíl. A poštol Pavel říkal, já chci taky jako Ježíš, chci se dívat jako on. Zanechávám to, co je za mnou a běžím k tomu, co je přede mnou. Ježíš je s námi. Včera večer. Jsou tu dva lidé, kteří to mohou dosvědčit. Sotva jsem mohl mluvit. Kdybyste mě viděli včera, manželka vám řekne, byl jsem červený jako červená řepa, měl jsem nos jako řepůr, ty celé červené, měl jsem ucpané dutiny. Nemohl jsem mluvit. Ať manželka vypráví, jak jsem prožíval, jaké to dneska bude. Později jsem volal Zbiškovi. Povedeš bohoslužbu, zbyšek říká, vidím, že jsi nemocný, už končím, nebudu tě trápit. Odpočinci. Večer. Jsem přišel do ložnice, klekl si u postele a řekl jsem, že no, vlož na mě ruce. Znáte to sami, pokud se partner nechce modlit, přijmějte ho. Řekněte mu, modli se za mě. Vlož na mě ruce a modli se za mě. Jsme věřící, jsme věřící manželský pár. Klekl jsem si vedle postele a říkám, ženo, jak jsi v prosinci potřebovala, modlil jsem se, nyní splácí své dluhy. Vložila na mě ruce, začala se modlit, začala kárat tu nemoc. Podívejte, necítil jsem žádné zlepšení, ale šel jsem spát. Ráno jsem stál, vidíte mě, druhé zhromaždění. Mám červený nos. Pije, pravda? Vždyť já nepiju, skutečně. Já, já by Jak bych mohl mít červený nos? Víte, Kristus slíbil, že s námi zůstane až do konce a my hledit se na něj, voláme a věříme a dosáhneme vítězství. Vítězové mají zrak soustředěný na cíl, který nám Bůh určil. Válečníci jako Davidovi vojáci vypadají jako lvi, mají zrak zaměřený na to, co řekl Kristus. Amen? Ale to, nie Ale to není všechno. Končím. Rychlonozí jak horské gazely. Rychlí jako gazely na horách, i když běží do kopce. Jak horští kamzíci. Jaký je smysl tohoto obrázku vítězství? Takoví byli vojáci, z, Gád. z pokolení gát, kteří stáli vedle Davida. Někdy musíš utéct. Je Útěk je vítězství. musíme vytrvale běžet. Nemůžeme se nechat vyprovokovat tím, co se nás snaží zastavit. Je to stejné jako s maratonskými běžci, kteří nemohou věnovat pozornost fanouškům, kteří stojí u silnice a křičí. Byli jste někdy na maratonu, byl jsem kdysi v Krakově. Jel jsem na zhromáždění, byly zablokované cesty, protože byl maratonský běh. S pastorem jsme se tam na chvíli zastavili, protože jsme museli jít kousek pěšky. Bylo tam hodně lidí a všichni křičeli, no tak, no tak. Vybíhali na ulici a křičeli, no tak, běž, běž. On celý spocený, chudák, tak unavený. A oni čerství vyšli po z domova, víte? A křičeli, běž, běž! Víte, někdy je to tak v církvi. Aby běželi ostatní, jen ne já. Vzali by, postavili by se na té silnici a řekli, kolik? 48 kilometrů, maraton, 48 kilometrů, běž! Podíváme se, jak ti to půjde, z zvítězíš. vítězíš. Jak běžci, kteří běží přes překážky, Musí překonat překážky na trati. Úžasné. Rychlí jako gazely. Józef je příkladem. Člověk, který dostal zaslíbení od Boha. Bůh k němu prorocky mluvil ve snu. Poslouchejte mě. O jeho královském osudu, vyvýšení, úspěchu a velkém vítězství. Ale cesta k tomuto cíli nebyla jednoduchá. Snášel odsouzení blízkých, svých bratrů, své rodiny. Místo poct ho potkalo zajetí. Místo královského oděvu byl nahý a zraněný. A pláž, který mu dal jeho milující otec, byl falešně použít jako potvrzení jeho smrti. Jozef měl mnoho důvodů k znechucení a rezignaci. Souhlasíte se mnou? Věřím, že Jozef měl důvody k zášti a litosti a mohl říct, odhazuj to všechno, je mi z toho špatně. To byly roky. Přečte si o tom. Kolik z nás to dnes dělá z různých důvodů? Mám toho dost. Mám toho dost. Zdávám se, odstupuji. Ale Jozef byl vítěz. Chceme-li, aby byl tento rok požehnaný. Je čas pro vítěze. Čas pro vítěze. Přišla taková chvíle, když jako vítěz byl rychlý jako gazela. Poslouchejte mě ještě chvíli. V paláci, pána, v paláci svého pána upoutal pozornost Potifarovy ženy, který byl dvořanem faraona, velitele ochrany faraona a byl často ve službě. Často nebyl doma. A Jozef sloužil v jeho paláci. Čteme, že byl mladý a pohledný. Pokusila se ho svést. To říká Biblia. Nabádala ho k sexu. Neustále. Každý den čteme v Biblii, se mu nabízela, aby s ní spal. Byla tak vlezla, že se na něho jednoho dne vrhla. A pak se Jozef stal vítězem. Byl rychlý jako gazela. Měl rychlé nohy jako gazela. Utekl z paláce, nedostal za to medaili, ale šel do vězení, neprávem obviněný. Když čtu ten příběh, teprve objevují Boží království, protože jsme ještě neobjevili Boží království. Musím se mít krásně a hezky, musím mít naplnění, mám. Mám důvody ke štěstí, abych byl šťastný. Nechci, aby mi něco bolelo. Nechci, abych musel trochu trpět. Nechci. Nechci. Udělám cokoliv, abych se měl příjemně. Aby to pro mě bylo hezké. Kdo nejsou vítězové, jsou poražení. Je to hamba pro boží království. Promiňte. Pak ho popadla za šaty a on nechal své šaty v jejich rukou a utekl, jak horská gazela z paláce svého pána. Ze vsteku ho obvinila ze sexuálního obtěžování. Proto ho její manžel uvrhl do vězení. Argumenty byly na nic. Nevždy budou ceny za naše vítězství. Pamatujme na to. Nevždy budou ceny. Někdy může být utrpění, odmítnutí a nepochopení. Ale vítězové jsou schopni utíkat od hříchu. Existuje hříšné pokušení. Uteč vítězi. Měj nohy jako nohy gazely, jako ti z pokolení gát. Když otevřeš internet a objeví se pornografická stránka, utíkej odtamtud, vítězí, co nejrychleji. Přetoč, vypni to. Můžeš to udělat. Je to tvoje rozhodnutí, že začneš spát. Vypnout. Utec. Když jsi pokoušen lží, špatnými myšlenkami, špatným chováním, utíkej, vítězí. Když satan šeptá, vzdej to, když tě pokouší, aby jsi rezignoval, když je to do kopce, když je všechno proti, buď jak horská koza, utíkej, i když běžíš do kopce. Protože vítězové mají nohy jako nohy gazely. Amen. Na závěr řeknu toto. V prvním verši listu Židům čteme. Proto i my, obklopeni takovým zástupem světků, odhoďme všechnu přítěž, jich hřích, který se na nás snadno přichytí a vytrhejme v běhu, jak je nám uloženo. Amen. Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se na nás snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Zbavme se všeho, co by mohlo být zátěží. Osvoboďme se od veškerých pokušení kříchu, který nás tak snadno oklame. Děme vytrvalé za cílem našeho boje. Uvidíme na konci tohoto cíle velkou radost. Radost vítězů. Stejně jako naši skokani. Radost vítězů. Mají radost, jak malé děti, že letos všechno vyhrají. Vítězí, vítězové, vítězové. Nadešel čas vítězů v církvi. Čas lidí, maximálně oddaných Bohů, které nic nezastaví. Včera jsem se díval na reportáž z ulice, velká zima. A byli tam vítězové z oázy. Vařili polévku, rozdávali jídlo řekli svá svědectví. Vítězové, kteří vědí, jaký je jejich cíl, jsou nade vším, co je dočasné. Oddání Bohu na maximum. Čas pro ty, kteří milují svatý život. Čas pro ty, kteří milují chození ve víře. Čas pro ty, kteří milují Ježíše nade všechno. Amen. Postavme se. Prosím, hudebníky, zaspíváme jednu píseň. Budeme končit. Budeme se modlit. Prosím také ty, kteří nás sledujete online, abyste analyzovali slovo, které jste slyšeli. Jedna naše sestra nám každý den posíla verše. Denně posíla banery, Monika. Byla na prvním zhromáždění a řekl se mi, Moniko, možná, že někteří říkají, a zase ten verš od Moniky, ale ať si říkají, posílej. Nesposlala, otevřel jsem si, přečetl. Nespolehej na svůj rozum, důvěřuj Pánu. Následuj Ho na všech svých cestách a On urovná tvé stezky. Úžasné, inspirativní slovo. Bůh nás vede k vítězství. Volejme k němu. Volejme k němu. Později zaspíváme jednu píseň. Později předám slovo Zbiškovi. Na závěr zaspíváme jednu píseň a ukončíme vysílání. Ale věřím, že musíme volat Bohu, že jsme předurčeni k vítězství. Řekni dnes Ježíši toto prohlášení, že jsi zde, že jsi zde, a věříš tento čas vítězu, že přichází, že jsi jedním z nich. Zvedněme ruce. Pane, děkuji ti, že jsi dnes na těchto zhromážděních mocně přítomný. Na prvním i teď na druhém. Že jsi s námi, pane, z církví, která je určena k vysokým cílům. Jsme nádobí určené k čestným účelům. Chci z nás udělat příklad pro tento svět. Příklad pro lidi ztracené demoralizované, závislé, pro lidi žijící v hříchu. Pane, ty jsi Bůh, který nás není posílá, své učedníky, kteří se dívají na Ježíše, který je původcem i dokonovatelem naší víry, který je naším pánem, který zemřel za naše hříchy. Chceme se dívat na tebe. Lví Chceme mít ten lvý zrak, lejzrové vidění, abychom viděli účel, ke kterému si nás předurčil. Chceme mít ty nohy rychle jako nohy gazely, abychom běželi za tebou a utíkali od toho, co je zlé, abychom ti byli odáni ve všem v našem životě. Ve jménu Ježíše Krista. Děkujeme ti, nás, Děkujeme ti, že nás nyní povoláváš, pane. Povoláváš nás, pane. Děkujeme ti, že tento rok můžeme věnovat, nazvat ho rokem vítězů, čas vítězů. Děkujeme ti, pane, že jsi k tomu každého z nás povolal. Mě, církev, všechny, kteří nás sledují online, všechny sbory církve, voláš nás, abychom vedli život, který ti přinese slávu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Bůh vám žehnej, milovaná církvi, kež vás tento týden posiluje a vede vás Boží přítomnost. Zaspíváme píseň, prosím, Zběšku.